الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله سبحانه وتعالى مش من أي حد ولا في ولا في أي حاجة ده هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيربي لنا مشروعنا ويربي لنا ارانبنا وهو اللي بيبقى صاحب النعم سبحانه وتعالى فيجب انك تشكر المنعم تشكر المنعم مش تشكر النعمه شكر النعمه من جنس النعمه شكر النعمه من جنس النعمه اما الاصل يعني لو حد مثلا عمل معك اداك فلوس مثلا كنت مزنوق واداك فلوس تبص الفلوس ولا تشكر الذاك تشكر الذاك فاحنا انا وانت يجب علينا ان احنا نشكر سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اوصيكم ونفسي بذكر الله بكثرة ذكر الله فالذاكر إلى الله في معية الله وحي ولو توقف بين الناس ولو توقفت أعضاؤه والذي لا يسكر ربه ناس والذي لا يسكر ربه ميت ولو تحرك بين الأحياء ولو شفت كل حتة إنما هو, هو ميت ميت فموضوع لقاءنا اليوم أحبتي في الله عن يعني عنصر مهم جدا جدا في مزرعتك لرفع الانتاج بتاعك رفع انتاج المكان بتاعك ارى وهو ازاي تنقي الذكر اللي هيشتغل معاك الذكر الطروقه اتكلمنا عن الانثى عن النوتش ازاي ننقيها وازاي وتعلمنا كم مره ان احنا نسال واحنا نقول الفيديوهات كلها عن ازاي تنقي القطيع والانثى وصفاتها وصفاتها وكده وهنتكلم النهارده ازاي تنقي الذكر، الذكر ده هو سبب ال يعني الله جعله سبب للخير والفتح ورفع الانتاج، رفع الانتاج عندك هو بسبب الذكر، الصفات اللي بتيجي في الخلفه عندك من الذكر، عدد الخلفات عندك من الذكر، صحة الخلفات عندك من الذكر يعني أهم حاجة في المزرعة الداخل. الدكر، الضكر الضكر حتي لو النوتي عندك مش مش مش مش يعني مش سلالة قد كده وأنت جبت دكر سلالة نظيفة، اللهم إلا بسم الله ما شاء الله هتعمل شغل جامد وهتعمل لك سلالة نافعة 100 إحنا عندنا الضكر له صفات ومعايير إنك أنت تخليها عندك. صفات ومعايير إنك إيه تخليها عندك، لأن هو سبب مهم قلنا في إيه؟ في رفع الإنتاج عندك، طيب إيه صفاته؟ أنا عندي هنقي الدكر إزاي؟ الدكر الطلوقة بيبقى باين من وسط إخواته يا جدعان تلاقيه فاكر كده وهو صغير بيحاول ياسب على إيه؟ على, على إخواته فده تعلمه تعلمه وتعرفه إنك أنت تخليه إنك أنت تخليه وعندما بقى النواة وتخليه في الإحلال عندما تحتاجه وحنا محتاجين اليومين دول في الموسم الجديد عندما تحتاجه تفحصه بقى هقول لك تفحصه إزاي هنجيب مثلا أنا هنفحص هنجيب دكتور وليكن الدكتور كده أنا هنقي ليا دكتور وليكن لسه ده في الإحلال لسه إيه لسه نازل ونشوف هربيه ولا إيه مش هربيه أولا هو بسم الله ما شاء الله هو بابيون العلامات فيها الخط سليم ودول النقطتين هم اللي في وشه يا جدعان كاملين والشنب هو كامل ودول النقطة اهي هي النقطة اهي النقطتين موجودين والشنب فيه كامل وكل حاجة واخد بالك وده ذكره اهو هشوف بقى ايه هل هو ان هو مثلا ينفع معايا سلالة ولا ما ينفعش همسكه اول حاجه ايه؟ هشوف ماذا? عضلاته يا جدعان يعني عضلاته هل راسه يعني ضخمه ولا لا ولا هينمو معايا ولا مش هينمو؟ طوله حلو ورا يعني ورد يعني يسمي الله ما شاء الله يعني تمام وطويل وعريضه يعني ممكن يصلح ان شاء الله يصلح سلاله معايا اذا ايه؟ واحنا بنفحصه لقينا. عندك الذكوره فيها ثلاثة يعني انواع من اللي فيها ثلاث حاجات ثلاث اشياء لازم أن تبص عليها وتعرفها كويس اول حاجه في ذكر عندك الخصيتين بتوعه الخصيتين بتوعه لازقين في جسمه ما نزلوش في الكيس ما نزلوش في كيس ده ما تاخدوش ثاني حاجه ان لو الخصيتين مش قد بعض ما تاخدوش عندك في في, في, في الاحلال في بتاع يبقى أول حاجة لو لقيت الكيس بتاعه، كيس المبيض بتاعه الخصيطين؟ الخصيطين ما فيهوش الخصيتين الخصيتين ما تاخدوش، لو لقيت الخصية واحدة كبيرة وواحدة صغيرة ما تاخدوش، لو لقيت خصية واحدة ما تربطوش، السكينة أولى بيه، طيب ايش شروطه بقى؟ ايش شروطه؟ إنك أنت تمسك تشوف، هل الخصيتين نازلين؟ الخصيتين يا جدعان نازلين أهمت، أهو، أهو، شوف بقى، أدي عربة ينفع بقى انا عندي سكنات اهو ادي خصيتين اهو نازلين اهو ادي الخصيتين نازلين ادي الخصيتين نازلين اهو اهو والاتنين قد بعض الاتنين قد بعض الاتنين قد بعض يبقى الخصيتين لو ظاهرين لو ظاهرين ونازلين كده والاتنين قد بعض ينفع تمسكها تمسكها تلاقيها صلبه صلبه واسفنجيه كده يعني زي حته اسفنج كده يبقى هو معاك شغال مية 100 مية ما صل على النبي يبقى ايه؟ حلو معاك. يبقى ايه؟ اول حاجه ان الخصيتين يكونوا ظاهرين معاك نازلين في قلب الكيس من تحت مش نازلين فوق. تاني حاجه ان يكون الاثنين قد بعض، يكون الاثنين يا جدعان قد بعض، ما فيش واحده كبيره وواحده صغيره. تالت حاجه بتمسك القضيب بتاعه من جنبيه. تمسك القضيب بتاعهم الجنبين بتتك عليه تمسك القضيب من الجنبين وتتك عليه اهو وتتك عليه تمسك القضيب من الجنبين وتتك عليه اهو ينظهر معاك كده بسم الله ما شاء الله يعني بدون اي خدوش او تشوهات او اي حاجه وتقيس وناره كده بيعمل مشبك 100 100 هتلاقيه يشتغل معاك 100% هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع ما منه <تصفيق> اي حاجه ده هو قالها وأنت انت س... انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا ايه؟ بتاع الطلوقة بتاع المزرعة بتاعتك ما تستغناش عنه. أول حاجة يكون هو سلالة صفته كام؟ ادي الخط اهو وادي اللي بتاع البابيون وادي النقطتين بتاع الباميون بس يعني بسم الله ما شاء الله شكله حلو وايه وبسم الله ما شاء الله عافي وراسه دخنة وجسمه حلو بسم الله ما شاء الله قوها والخصيتين بتاعه ظاهرين قدامي مش لازقين ولا واحدة كبيرة ولا واحدة صغيرة ولا خصية واحدة والقضيب بتاعه لما اتكينا عليه وطلع لأنه ما لا خدوش ولا تشوهات ولا في حقوق ولا في يعني حاجة حاجات يعني مادات تانية أو أي حاجة تلاقيه بسم الله ما شاء الله يعني الجنب طبيعي يبقى مية مية وأتمنى لكم إن شاء الله يعني موسم سعيد إن شاء الله وموسم بسم الله ما شاء الله يكبر الخسارة بتاعتنا بتاع الموسم دهوت وإن شاء الله يكون إنتاجك عالي في المزرعة بس إن شاء الله تكون يعني يكون ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى عمار إحنا واقفين هنا كده ليه؟ أنا وأنت أولا والناس كلها بتوع السوشيال ميديا و... والناس دولت، الناس دولت بيصرفوا فلوس عشان يعلموهم الناس دي بتصرف فلوس عشان تعلمك، وتقطع من وقتها، وتقطع من من من يعني وبتصرف فلوس إن هي تجيلك لحد بيتك وتعلمك، تجيلك لحد بيتك وتعلمك، فما تستخسرش فيهم إن أنت ت... ت... ت... تعمل لهم لايك وت... وتشترك معاهم في قناتهم. لانه هم يعني يعني هم هم عاملين كده ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان احد سئل عن علم احد الفقهاء سئل عن علم فكتمه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين اللي عنده علم ويكتمه ياتي يوم القيامه ملجماً من من بلجام من النار بلجام النار يا جدعان اللي عنده علم ويكتمه بلجام من نار بلجام ولا انا ولا, ولا كل الجماعه اللي هم عندهم يعني قنوات على الـ على السوشيال ميديا دول على النت كلهم عايزين الخير للناس كلها وعايزين يفيدوا الناس كلها وعندهم علم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني ما يكون هم وفهم حق ربنا في العلم ده هو وما نضلش بعض يا جدعان يعني احنا ما نضلش بعض انا فعلا عملت شغل وعملت تجربه ليا اصل بكل صراحه وصدق ل يعني تخيل بقى اللي عنده علم سيدنا النبي عليه اللي عنده علم وما طلعهوش يأتي يوم القيامه ملجما بالنار بلجام من النار ما بالك بقى اللي عنده علم وضله وضله وضله, وضله, وضله وضله وضله يعني هياخد وزر كل من اتأذى بسببه وهيبقى وهي يعني موقفه صعب قدام المولى تبارك وتعالى فأوصيكم نفسي بتقوى الله اللهم اجعلنا من المتقين ان شاء الله وسلامي لكل متابعين القناة ومن بجا مصر ومن مصر وبجا مصر وكل اللي, اللي عندهم قنوات يحبوا يخل الناس سلامي كلهم بصراحة يعني ادعو من الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم و. ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محرومة احبتي في الله، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، وتعملوا لايك، وتسامحونا لو احنا يعني قصرنا معاكم، فان قصرت فمنه من الشيطان، وان قصرت مني معلومه، فده فضل منا من الله سبحانه وتعالى نشكر ربنا سبحانه وتعالى ان يجمعنا وانتم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبتي في الله لقاءنا جديد ان شاء الله مع موضوع ثاني مع اخوكم احمد بيوم دياب من مصطفى بنها العيوبيه بنامك حاجتك في بيت انا بنعمل عشان ممكن عشان ايه عشان نوفر لحمه نظيفه نعمل حاجتك في بيتك تبقى حاجتك في بيتك أه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلاش عليكم.